В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув у Донецькій області. У Хмельницькому безкоштовно реабілітують поранених бійців. Як фахівці медцентру відновлюють здоров'я військовослужбовців? Не вистачає фахівців. Чому зменшилася кількість вакансій для будівельників у Хмельницькій області?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 Щось, щоб створювати для своєї сім'ї всі умови. За словами Миколи, у Юрія Барана залишилася дружина, донька та онука. Поховала військового на Леєславище у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 7 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 76 тисяч російських військових. Противник втратив 2771 танк та 5630 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1782 артилерійські системи, 391 реактивну систему залпового вогню та 202 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 277 147 літаків, 1472 безпілотних літальних апарата та 260 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 одиниць. Спеціальної техніки – 157 одиниць. За 257 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 399 крилатих ракет. Ми зараз проведемо вам процедуру електронеєромію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 Після відновлення, каже військовий, продовжить обороняти батьківщину. Ми це питання з реабілітологами обговорили, щоб якомога швидше поставити на ногу. Сергій Валерійович пояснив, що ну,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 Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Я з вами тоді зв'яжусь і щось вам постараюся вам обов'язково допомогти. А скажіть, коли це ще сталося? Так приймає по телефону інформацію про безвісти зниклого військовослужбовця, представник уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Координатор у Хмельницькій області Наталя Дзекар.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 Аліна каже, свого чоловіка розшукує вже 5 місяців. 27 травня був останній зв'язок. 28 травня під час бойового завдання він зник безвісти. 31 травня нам вже надіслали сповіщення про те, що з ним втрачений зв'язок і він зник безвісти.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 Дружина ще одного безвісти зниклого військовослужбовця, яка прийшла до центру, своє ім'я не бажає розголошувати. Їй важко говорити, вона плаче. 18 числа я з ним розбаблювався він випереджав, що таке може бути. 19 числа він не виходить на зв'язок. 20 червня я знаю, що чоловік безвісти зниклий, і в той же день, що він в полоні. Це Завдяки Наталі. Цю інформацію. Жінка, каже, часто бачить його у вісні. Кожен раз чекаю в обмінні, що він поз... після цього, що він подзвонить, що вотану. Ну, ну і поки що ні, але... але надія не вмирає і віра так само.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 Тобто, чи вона зникла безвісти, чи вона була в полоні. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вчиться класти камінь на практичному занятті учень першого курсу вищого професійного училища номер 4 Ярослав Хоманець. Хлопець хоче стати будівельником. До війни, каже, мав інші плани. Війна вплинула на те, щоб я сюди поступив, щоб десь в На надію, що це буде скоро, що ми виграємо війну хворора, виженим з нашої території, відбудувати допомагати Україні нашій. 420 учнів, так як і минулоріч, навчаються зараз у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4. Розповідає про це його директор Сергій Михайлов. Тут, зокрема, готують за державним замовленням працівників для будівельної галузі. Це мулярів, малярів, штукатурів, лицювальників, плиточників, монтажників гіпсокартонних конструкцій, монтажників систем утеплення будівель. Також готуємо столярів будівельних. В основному у нас ну, державне замовлення є професії державного замовлення і регіонального замовлення. Всі вони безкоштовні, учні отримують стипендію – 1250 гривень. Так навчає утеплювати будівлю майстер виробничого навчання Петро Кухар. Ще плиту ми будемо кріпити ось таким чином, щоб, в нас, щоб шов з швом не совпадав. Ось так робити не можна. Він розповідає учням другого курсу, як правильно нанести суміш та кріпити плиту. Вони можуть нас здобути додатково ще одну професію. Оце ці учні, вони... Е, маляри, штукатури, вишивальник. Але вони хочуть навчитись чогось нового. Зацікавило мене будівництво, тут можна заробити кошти, це завжди потрібно. І тим більше в цей час під час війни країну мають відбудовувати. І хто, як не, ми. не вистачає фахівців будівельних спеціальностей у Хмельницькому, розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. За його словами, причина у війні. Через неї теж менше стало робочих місць для цих спеціалістів. Сергій Черешня каже, в минулому році на будівельний напрямок було 900 вакансій, цьогоріч – 600. Сергій бетоняр, каменщик, плиточники, штукатури тобто – це люди, які виконували безпосередню роботу. Галузь призупинилася, по суті, але будівництво все одно проходять. Але за... говорячи з роботодавцями, ми розуміємо, що ці вакансії вони закривають за рахунок тих людей, які були мобілізовані, призвані на військову службу, а робота має далі продовжуватись, тому і шукають. Так, учні кладуть камінь в умовах, наближених до будівництва. Вони проходять курс мулярної справи, розповідає майстер виробничого навчання Петро Спірідов. На даний момент ми вивчаємо професію муляра протягом півтора року. Будемо мулярами, а потім вже будемо опановувати професію електрозварника. Навчальний центр монтажників вікон планують зробити за гроші іноземців на Хмельниччині, розповідає Сергій Черешня. За його словами, роблять це через потребу в фахівцях будівельної галузі. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.